Hej! Det här är en introduktion till sökning i juridiska databaser för studenter på första terminen på socionomprogrammet. Vi på Stockholms universitetsbibliotek har satt ihop de här filmerna och tanken är att de ska hjälpa dig att hitta den juridiska information som du behöver. I den första filmen går vi igenom lagstiftningsprocessen och grundläggande begrepp som är nödvändiga för sökning av juridiskt material. I den andra filmen visar vi hur man når databaser via bibliotekets webbplats. I efterföljande filmer så tittar vi på lagrummet.se och databaserna Juno, Infotorg Juridik och JP Student Social. De här filmerna går bra att se var och en för sig eller alla igen följt.